Välkommen till min portfolio i Canvas. Innan du börjar göra en egen portfolio ska jag bara visa hur min är uppbyggd, för det är bra att veta när du börjar bygga din egen. Allra högst upp här på två olika ställen står det vad jag har valt att kalla min portfolio för. Det är nämligen så att du kan göra flera portfolios. Du kan till exempel göra en för varje kurs du går. I menyn på den här sidan finns sedan de olika sektioner jag har i min portfolio. Den första sektionen är startsidan och det är den vi befinner oss på nu. Vi går vidare till nästa sektion. Och då ser du här att varje sektion kan sen ha flera sidor. Jag har en sida som inleder det här temat. Och sen har jag gjort flera sidor där jag ska samla mina reflektioner om olika ämnen. Så om vi går in på en av de sidorna. Så ser du att jag befinner mig fortfarande i temat Frukten i vår vardag, men jag är nu på en annan sida i det temat. För varje sida finns det också möjlighet att tillåta kommentarer, och det bestämmer jag själv när jag gör sidan om jag vill att de som tittar på just den sidan ska få lov att lämna en kommentar eller ej. Så egentligen tre huvuddelar i en portfolio. portföljens namn, portföljens sektioner, och för varje sektion så kan det finnas sidor.